السلام عليكم ورحمة الله عاملين ايه معاكم ندى والنهارده هنقول شوية نقط لو مشينا عليهم هنلاقي شعرنا طول وتقل في فترة صغيرة جدا كملوا معايا الفيديو يلا بينا نبدأ مع بعض ، اول حاجة لازم نعرف ان الشعر هو تاج المرأة يعني لو شعرك كويس هتلاقي شكلك على طول في كل حالاتك كويس لكن لو شعرك بايظ او بهتان او بيقع او اي حاجة فيه مش عاجباكي انت نفسك هتحسي انك مش واثقة من نفسك ، طب نعمل ايه علشان نبدأ ان شعرنا يتقل ويطول اول نقطة لازم نستخدم شامبو خالي من السلفيت طيب اكتر حاجة بتساعد ان الشعر يبقي كويس او بتؤدي الى تضرر الشعر وتلفه هو الشامبو الشامبو لازم تستخدميه يكون خالي من السلفيت لو انتي شعرك جاف او شعرك عادي لازم تستخدمي شامبو خالي من السلفيت لكن لو شعرك دهني ما ينفعش الشامبو دوت لانه هيساعد ان شعرك يبقي دهني زيادة وهيخليه كمان يكون قشرة واحنا في غنى لكن لو شعرك جاف او شعرك عادي لازم تستخدمي شامبو خالي من السلفيت تاني حاجة لازم تغسلوا الشعر في الشتاء مرتين فقط في الأسبوع ، اللي بيغسل شعره كل يوم ويقول علشان يكون صحي لا ده هيوقع شعرك لازم تستخدمي في الشتاء تغسلي شعرك مرتين بس في الأسبوع وفي الصيف بيبقى يوم اه ويوم لا ، طيب بتستخدمي الشامبو كام مرة في الأسبوع ؟ بتستخدمي الشامبو مرة واحدة بس ، طب ما انا بغسل شعري مرة تانية في الشتاء هغسله بايه ؟ هتغسليه بحمام الكريم او بالبلسم النوع اللي انتي تكوني بتفضليه طيب في ناس لما بتستخدم البلسم او حمام الكريم بيوقع لهم شعرهم ده عشان أنتي بتستخدميه غلط الحاجه الوحيده اللي تيجي على فروه شعرك هي الشامبو لكن البلسم او حمام الكريم او اي حاجه تانية بتستخدميها بتكون على الشعر من بره فقط يبقى إيه لما تيجي تغسلي شعرك بحمام الكريم او بالبلسم ما تجيبيهوش على فروه شعرك خالص بتغسليه من بره بتدعكي شعرك زي ما تكوني بتدعكيه بالشامبو وبعدين بتشطفيه عادي خالص هتقولي شعرك مش هينضف لأ شعرك هينضف كويس جداً وحيبقى ريحته حلو وكمان هيبقى طري النقطة اللي بعد كده لو شعرك في قشر لازم ضروري تتخلصي من القشر علشان يقدر ان شعرك بصيلاته تبدأ تنمو مرة تانية لكن القشر لو موجود في شعرك وسد المسام شعرك مش هيتول تاني طب نتخلص من القشر ده ازاي؟ عندي طريقتين مجربين اول طريقة رخيصة جداً وهي الخل بتغسلي شعرك عادي خالص بالشامبو وبعد ما تخلصيه وتشطفي بتجيبي كوبايه وتحطي فيها خل وبتشطفي شعرك بالخل في الجذور كويس جدا مره علي مره هيختفي القشر الطريقه التانيه هي استخدام الغسول النسائي جولد اللي بيبقي لونه احمر بتستخدميه في شعرك برده بنفس الطريقه بتاعت الخل بتدعكي الجذور كويس جدا وبعدين بتشطفيه بيدي انتعاش في فروه راسك وبيقضي علي كل الدهون اللي موجوده ومنها القشر كمان بينزل اهم تلت حاجات بقى علشان شعرك يطول ويتقل ، اول حاجة طريقة اسمها الانفيرجن ميثود الطريقة دي بتعمليها ازاي بتيجي سبع ايام في الشهر سبع ايام بس تاخدي راسك تقلبيها على تحت وتبدأي ان انتي تدلكيها بحركات دائرية مش بتدلكيها كده اي حاجة بصوا هنا بصوا الحركة دي بصوا انا بعمل ازاي في قرتي نفس الحركة دي هتعمليها في راسك وبالراحة جدا هتحسي ان راسك الدم ابتدى يجري فيها أول ما هتعملي كده والدم يجري رأسك ده بيحفز البصيلات إنها تكبر مرة تانية إنها تبدأ إنها تنمو مرة تانية هنعمل الحكاية دي كم مرة سبع مرات بس في الشهر باقي الشهر هنعمل فيه إيه مش نعمل فيه أي حاجة كل أول شهر يخدوها كده من يوم واحد ليوم سبعة تقلبي شعرك على تحت تبصي تحت وتقلبي شعرك وتدعكي في حركات دائرية بالراحه خالص باي حاجه انتي تفضليها وليكن زيت كريم اي حاجه بس الافضل انه يكون زيت وهقول لكم على الزيت اللي انا جربته وجاب معايا نتيجه حلوه قوي بصوا الزيت ده انا كنت عايزه اجيب زيت جوز هند اصلي آه لكن كان بقالي فتره كل ما اجي اجيب من اي عطار حتى العطارين المشهورين بلاقيه مش اصلي بلاقي ريحته وحشه جدا ملهاش علاقه اصلا بالجوز الهند الى جانب ان جوز الهند الاصلي بيجمد في الشتا هما ما كانوش بيجمدوا في الشتاء وكانوا بيعملوا ريحه تخزيق وحشه قوي في الشهر فقلت هجيب من الصيدليه فالصيدلي رشح لي ده داي بيرفاتيكا بجوز الهند بصوا انا ما اقولكم اقول لكم حاجه عليه غير لما خلصت نص العبوه اهي العبوه دي الحبه دول خلصوا معايا في ثلاث شهور ولسه باقي معايا منه يعني بيقعد معاكي فتره طويله جدا دوت استخدمته وانا بقلب راسي وبدلكها بتحطي في اطراف صوابعي وتبداي ان انت تدلكي فروه راسك بالراحه سبع ايام في الاسبوع هتلاقي بعد الشهر باذن الله شعرك ابتدى ان هو يطول والاماكن لو عندك من قدام اماكن فضية او الشعر فيها خفيف حطي برضو من الزيت دوت عليها ودلكيها كويس قوي هتلاقي الشعر بدا ينبت تاني اهم نقطه هي قص الاطراف انت ممكن يكون شعرك طويل قوي بس خفيف ومقصف وبيقع ولكل ما حد يقولك قصي الأطراف تقولي لا انا ما بحب شعري القصير انتي لو حبيتيش شعرك قصير ومقصتيش الأطراف شعرك هيفضل بايظ على طول ومش هيطول لازم تقصي الأطراف كلها مرة واحدة اول مرة هتقصيها كلها وبعد كده تبدأي تقصي الأطراف هتلاقيها بقت سنتي أو اتنين سنتي بالكتير مرة على مرة مش هتلاقي أطراف مقصفة بعد كده وهتلاقي شعرك ابتدى انه يتغذى واي حاجة هتدهنيها في سواء كريم او لوسيون او زيت هيستفيد بيها كويس اوي ويبدأ انه يطول معاكي ثالث اهم نقطه ان انت تبعدي شعرك عن اي حاجه فيها حراره بلاش مكوه بلاش بلاش سشوار ضروري ضروري ضروري تبعدي عن الحاجات دي لانها بتقصف الشعر وبتدمره تخيلي كده ان انت اخذ البيبي بتاعتك وحاطه فيها ايدك هتتحرق ايدك ولا لا؟ طب ما هي ايدك دي بشره فروه راسك بشره دي بتحس ودي بتحس انت كده بتضري شعرك بتحرقي شعرك واحده واحده حتى لو استخدمت درجات حراره قليله مش درجات حراره عاليه برضه انت كده بتضري شعرك فحاولي على قد ما تقدري تبعدي عن الحرارة كويس جدا ولا سيشوار ولا بيبي ليس لو مضطره ان انتي تستخدميهم يبقى في المناسبات وبس غير كده بلاش حراره علي شعرك ، لو التزمتي بكل النقط اللي انا لك دي في فتره قصيره جدا هتلاقي الشعر الخفيف بدأ انه يتقل والاماكن اللي فيها فراغات بدأت انها تنبت وشعرك طول وانتي هتشوفي الفرق بنفسك جربي ومش هتخسري حاجه وهتدعيلي ان شاء الله في النهايه لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير علشان يوصل لاكبر عدد من الناس وسبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم مني كل جديد اول باول شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته